Mám hrušku vaju, haju, pújde večár na ja hrušku vaju, haju, pújde večár do ňu, To ja odprešem, ej, ahoj, prajice, Potracil, z potracil, z po tracil i się som po i A Da boda mi preživsko, bistrava da vjala. Le na prižečku, ejaj, oj frajerka ostala, bože na Kamei Vodnička by mi rád jej Haničko Napísa jej Haničko Keď je spravodlýva Napísa jej Haničko Napísa jej Haničko Keď je spravodlýva Ja by sa jej napila krásu bym stradila. Ja by sa jej napila krásu bym stradila. Až do ja ničku, eš várne šuha tu, bez klasa robila. Až dupia ja ničku, eš várne šuha tu, bez klasa robila. Ciasu. Ne dajú ľopci a ti, ne dajú ľopci a ti Budeš panovati, ne dajú ľopci a ti Ne dajú ti Báti. Ne dajú lopţuţi a tý, ne dajú lopţuţi a ti, Budeš bánováti.